السلام عليكم شو اخباركم يا جماعه كيف احوالكم اليوم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله آه الحمد لله رب العالمين انا هلا هذا المقطع وصلت سبحان الله مع الاذان يعني وصلت لنهايه سلسله التعليم التحليل الفني لسوق الذهب حاولت بهالسلسلة أقدم فيها كل ما يمكن تقديمه من إضافات، من دقة معلومات، وطبعا الحمد لله رب العالمين في كثير عالم استفادوا من هذا الشيء، فإن شاء الله تعالى، إن شاء الله راح تكون هالسلسلة بالنسبة لكم فائدة كثير كتير كبيرة بإذن الله عز وجل. هلا نحن خدمنا السلسلة وحضروا حالكم للسلسلة القادمة. حضروا حالكم لسلسلة استراتيجيات يلي ان شاء الله تعالى ستبهركم بكل ما تمتلك الكلمه من معنى ولكن على فكره في كثير ناس قالوا لي انت ليش ما بلشت بسلسله الاستراتيجيات ومن دون سلسله تعليم التحليل الفني انه اسهل للناس واريح لهم الحقيقه نعم هذا الكلام صحيح ولكن لا توجد استراتيجية على الأرض تعطيك دقة فوق 90% إن شاء الله تعالى نحن بسلسلة الاستراتيجية مع السلسلة اللي قبلت تعليم التحليل الفني وتبتندمجه سق تماماً إن شاء الله تبارك وتعالى 100% بإذن الله لا مجال لا مجال إلا 100% وأنا كان هذا هدفي الحقيقة من اول من اول السلسله ولكن الكلام مش حلو، حبيت اقدم فعل لذلك اياك تقبل برقم اثنين ما في مجال الا رقم واحد ان شاء الله تعالى رح نبدا بالسلسله الاستراتيجيات بعد اسبوعين من هذا اليوم باذن الله عز وجل الاسبوع الجاي مره نقدم شيء اللي بعده تمجون بسلسله التعليم التحليل الفني وست يتم نتائج ان شاء الله جيده كثير، ما راح احكي اكثر من هيك ومثل ما كل مره بقول لكم بيسالوني العالم نطلب اللي بدك، ما بدي شيء، ما بدي شيء، فقط الدعاء ودائما دائما تذكر انه تتبرع ب2.5% من ارباحك مشان الله عز وجل يبارك لك اكثر واكثر. على كل الاحوال هادت هذا تختيمة سلسلة التعليم التحليل الفني، إن شاء الله يكون وفقت بتقديم اللي لازم يتقدم بأعلى درجة من الدقة والمصداقية و... والنتائج الجيدة لكم إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، وترى نحن هلا ما ختمنا، نحن بلشنا. هلا بقى من بعد ما نبلش بسلسلة الاستراتيجيات، إذا بتحبوا تتداولوا على حسابات حقيقية من بعد إتقان أي استراتيجية كانت، توكلوا على الله الله يعطيكم العافية كان شرف إلي كبير كتير كتير أنه هيك الله عز وجل يستخدمني ويستخدمكم بالخير أنه أدمت هالسلسلة والله يستخدمنا كمان نقدم شيء أكبر وأكبر وأكبر والكلام لقدام لسه أكبر بكتير من اللي مضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته